صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان وكواليس جديده ليوم جديد وبالتحديد تاني يوم لنا هنا في مدينه سوسه استعدادا للمباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي واللي هي اكيد اكيد مباراه غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي مباراه الذهاب ان شاء الله النادي الاهلي مطالب ان هو يحقق يحق فيها طبعا نتيجه ايجابيه لكن خلينا نقول الفريق هيعمل النهارده النهارده هيكون في طبعا معاد مع الفطار بالنسبه لفريق النادي الاهلي قبل الغد مباشرة هيكون في محاضرة من كابتن حسام البدري النهارده هيبقى في محاضرتين طبعا المحاضرات خلاص بقت مكثفة بالنسبة للفريق من قبل كابتن حسام ومن قبل الجهاز الفني في اطار الاستعداد المستمر لهذه المباراة المهمة المحاضرة الاولى هتكون في تمام الساعة واحدة ونصف ظهرا آه طبعا قبل ميعاد الغدا، المحاضره يمكن هتستمر حوالي ثلث او نص ساعه، بعديها هيكون مباشره آه ميعاد الغدا، النهارده ايضا هيكون في آه مؤتمر صحفي للكابتن حسام البدري للحديث عن استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه، المؤتمر ان شاء الله هيكون في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت تونس، بعديه مباشره الساعه 6:30 هيكون المران الاخير للنادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه الهامه جدا جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره. ايضا بالليل هيكون في ميعاد العشاء اللي هيكون بعد المران، بعد العشاء مباشرة هيكون في المحاضرة الأخرى من الكابتن حسام البدري للاعبين واللي هيتكلم فيها طبعا اكيد عن نقاط القوة والضعف بالنسبة لفريق النجم الساحلي. بشكل عام الأجواء جيدة، بشكل عام النادي الأهلي مستعد بشكل جيد جدا، خلاص يمكن بالنسبة للفريق والإصابات حسام عاشور وأحمد الشيخ خلاص بنسبة كبيرة جدا هيكونوا خارج المباراة بالتالي كابتن حسام البدري مجهز البدائل اللي هتكون بالتحديد مكان حسام عاشور هيكون هشام محمد في تشكيل النادي الاهلي التشكيل المتوقع خليني اقولهولكم زريعا هيكون في حراسة المرمى شريف اكرامي امامه ناحية اليمين احمد فتحي اثنين مساكين رامي ربيع وعودة سعد سمير ناحية الشمال هيكون علي معلول في نص الملعب عمر السليه وهيكون بيجاوروا هشام محمد امامهم عبد الله السعيد وليد سليمان جونيور اجاي ووليد ازارو ده التشكيل المتوقع طبعا ده حسب حسابات الجهاز الفني وحسب رؤيه الكابتن حسام البدري هل هيستقر فعلا على التشكيل ده ولا لا لكن ايا كان اي 11 لعيب هيلعبوا ان شاء الله هيكونوا قد المسؤوليه ان شاء الله هيحاول نتيجه ايجابيه قبل مباراه العوده في مصر كل الامور ماشيه بشكل جيد واكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه ويقدر ان شاء الله يحقق نتيجه ايجابيه تديله اريحيه بشكل او باخر في مباراه العوده في مصر وان شاء الله هنفضل مستمرين معاكم حتى موعد المباراه وحتى ان شاء الله وصول الفريق للقاهره واكيد كل الاستعدادات على ما يرام بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله النادي الاهلي يلعب مباراه جيده جدا هنا خصوصا في ظل تواجد جماهيري غفير من فريق النجم بس حالي هيكون في عدد قليل طبعا من, من جمهور النادي الاهلي كلنا متفائلين هنا ان شاء الله البعثة متفائلة بشكل عام وان شاء الله نتمني كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراة سلام معكم مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان وفي هذه اللحظات معي لقاء هام جدا مع نائب رئيس نادي نجم الساحلي دكتور جلال كريفة برحب بيك في البداية وطبعا مباراة قوية جدا ومهمة جدا ما بين الاهلي والنجم الساحلي في دور نصف النهائي تكلمنا عن الاجواء هنا قبل المباراة ازاي احنا شايفين الاجواء حماسية لكن استعدادات فريق النجم الساحلي لإستضافة هذه المباراة اهلا وسهلا بكم واهلا مرحبا بكم في تونس البعثة العالمية للنادي الاهلي النادي الاهلي وكل المسؤولين ورئيس النادي والوفد المرافق مرحبا بكم في تونس مرحبا بكم في سوسة هذا معناها شرف لينا باش نشوفوكم من بيناتنا وإحنا والله فرحانين بوجودكم هذه أول حاجة ثاني حاجة العلاقات بين النادي الاهلي والنجم الساحلي علاقات كبيرة جذورها في التاريخ من سنوات عديده والعلاقه الطيبه مع مجلس الاداره ومع المسؤولين ومع مع كل المناهل اللي عندهم انتمال النادي الاهلي والحمد لله لقاءات بين النجم الساحلي والنادي الاهلي دائما لقاءات كرويه شيقه لانهم زوج فرق كبار زوج عائلات عريقه في كره القدم آه فبالتالي آه انا انا حسب رايي الماتش هذا اعتبره دربي دربي لانه يجمع زوج فرق من شمال افريقيا آه النجم الساحلي والاهلي المصري هذه مباراه ذهاب ما زالت مباراه عوده مباراه بين الاهلي والنجم دائما مباراه تكون آه صعبه ما تكونش مباراه سهله آه تتلعب على جزئيات والتحضير فيها يكون دائما تركيز كبير بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للنجم الساحلي فبالتالي تكهن بالنتيجه صعب والمهم تكون مباراه اخذتني بسرعه قوي في المباراه بس احنا عايزين نشكرك في البدايه على الاستضافه الجيده جدا لبعثه النادي الاهلي بصراحه موفرين كل عوامل ال الجيده اللي تساعد النادي الاهلي طبعا ان هو تكون مباراه جيده ان شاء الله ما بين الفرقتين مستوى فني ان شاء الله يكون عالي فاحنا بنشكرك اكيد على الاستضافه الجيده بالنسبه لبعثة بشكل عام. لا شكر على واجب هذا واجب لان كما قلت لك في بدايه الحديث علاقتنا بالنادي الاهلي علاقه كبيره وتقريبا تقول فرقتين متوامين يعني فبالتالي نفس الشيء احنا لما نسافر لمصر ونلاقي النادي الاهلي المعامله دائما تكون على احسن ما وحتى لو نلاقي فريق مصري آخر دائماً إخواننا وأصحابنا في إدارة النادي الأهلي والنادي الأهلي يساعدونا وي... ويسهلونا الإقامة في مصر فبالتالي اللي عملناه هذا واجب واللي عملناه آه شيء قليل من كثير وإحنا إن شاء الله إذا نقدر نعمل أحسن من هيك نعمل لأن النادي الأهلي سهل ناس محترمين آه وفريق محترم فبالتالي آه هذا هو المطلوب المباراة مباراه مباراه صعبه جدا الاهلي ان شاء الله مستعد استعداد قوي جدا اكيد متاكد ان فريق النجم الساحلي ايضا مستعد استعداد جيد للمباراه دي والروح المعنويه عند الفرقتين عاليه المباراه بقى شايفها ازاي انا قلت لك قلت لك الاسخبال والظروف الاقامه والعلاقات هذه حاجه والتنافس النزيه الرياضي يكون في الميدان بين جوز فرق من احسن الفرق موجودة في افريقيا من اكثر الفرق تتويجا بالاقاب الافريقيه أه ولهذا مش أول مرة نواجه احنا النادي الأهلي، وبعدين الـ الـ الوصول الفرق للمربع الذهبي هذا يدل على أنه فرق جامدة وفرق قوية وفرق متهيئة ومتحضرة والتحضير كما قلت لك بالنسبة للمباراة هذه هو نصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، فبالتالي تحذير يكون تركيز وتحضير وكل الجوانب معناها اللي تم المباراه الجهاز الفني هو بها احنا كاداره وكمسؤولي مجلس اداره في النادي موفرين كل الظروف الطيبه للفريق وان شاء الله تتعاد مباراة في روح رياضيه عاليه ويوريونا الزوز فرق هذو الاثنين اللي احسن فرق في افريقيا نعاود ناكد عليها يوريونا كره كما تقولوا بالمصري كره كويسه كره نظيفه يخلي العالم الكل اللي يتفرج فينا يتمتع بها جمهور الاهل وجمهور النجم والناس اللي تتفرج في القنوات الفضائية وبالتالي إن شاء الله يكون هو مثل العرس الكروي إن شاء الله يكون ناجح على أحسن يرام على كل المستويات تنظيميا وكرويا وفي الآخر النتيجة المولى سبحانه وتعالى هو اللي هو يحددها اللي عايزين نتكلم عن الجمهور والحضور ان شاء الله اللي هيحضروا المباراه دي عدد الجمهور هيكون قد ايه والترتيبات الامنيه الخاصه بالمباراه احنا العدد المسموح به 15000 متفرج في ملعب سوسه لامور امنيه الملعب اعتقد بيشيل او ب بي... اه 1000 في ملعب 24000 لكن لظروف امنيه واسباب امنيه 15000 تذكره وضعت وضعت على ذمه الاحباء ومنها 1000 تذكرة على أح... بالنسبة لأحباء النادي الأهلي. احنا مش نوفر التذاكر للاحباء ومرحبا بال بال بالاخوة المصريين اللي جوا مش يتابعوا المباراة في الملعب وعندنا ترتيبات أمنية كلها على أحسن ما وفي مكان مخصص للجمهور الأهلي وفي حماية لهم في دخولهم وخروجهم من الملعب وإن شاء الله ما فيش ولا ولا مشكل وما يصيرش ولا مشكل. وعنا في التجربة سارق بل وجانا للأخوة المصريين وتفرجوا روحوا البلادهم سلمين آمنين أيضا معي في هذه اللحظات أستاذ فكري صديق أحد أعضاء نادي الأهلي البرزين واللي بيسافروا دايما مع الفريق في أي مكان من زمان جدا صح دكتور فكري أه الحقيقة أنا بسافر مع النادي الأهلي من سنة 1982 في أول بطولة خذ النادي الأهلي وكانت في كوتوكو وخدنا البطولة دي وسافرت معهم كذا سفرية كل البطولات تقريبا الأفريقية سافرت معاهم وسافرت معهم في اليابان يمكن أكثر أربع مرات وكنا موجودين هنا في 2006 لما خدنا البطولة و 2012 وإن شاء الله ربنا هيتوج بإذن الله كده هناخد البطولة دي بإذن الله لأنه هنشاف إن ربنا هيكتبها لنا وكله بتدابير ربنا إن شاء الله انت موجود انت هنا في ماتش الترجي المباراه شفتها ازاي وكنت متواجد وكنت متفائل قبل المباراه النهارده بقى قول لي احكي لي قبل مباراه النجم الساحلي متفائل برضه ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه مبدئيا هنا في تونس الاول قبل ما نرجع نلعب في مصر آه النادي الاهلي ب... لما بي... بيلعب اي مباراه بيلعب للفوز وانا متفائل وهم اللعيبه لو تشوفهم كلهم مركزين وكلهم منضبطين ويعني الحقيقه يعني ما يعني انا ما بشوفهمش غير بيطلعوا من اللقانده على الملعب والملعب الى اللقانده تاني وان شاء الله ربنا هيكرمنا يعني باذن الله على التعب اللي بيتعبوه لازم ربنا هيديهم وهم نيتهم كلهم يعني الحقيقه يا يعني ربنا هيديهم باذن الله كل حاجه حلوه وان شاء الله يعني ناخد البطوله بس نعدي النجم آه النهارده وانا اجواء هنا صعبه شويه حماسية كده شوية جمهور المتحمس ومترقّب. هو عشان هنا البلد بلد صغيرة في سوسة فالملعب صغير والعدد يعني غير غير تونس والحقيقة أنا بتربطني علاقة بالدكتور الجلال الكبير فوق عن 10 سنين وهو يعني أنا شافه موضب كل حاجة غير غير غير, غير لما كنا في مباراة الترجي فإن شاء الله ربنا يعني هيدينا وأنا متفائل جدا وإن شاء الله يعني هنعمل نتيجة إيجابية هنا الفرقة كويس توقعاتك نتيجة لا التوقعات دي بتاعت ربنا لكن لا يا ما حدش يقدر حاجة دي كورة لكن أنا متوقع إن الأهلي حيعمل كل ما يمكن إنه يتعمل لأنه الإنتصار بيجيب إنتصار فيعني كسبنا كسبنا الترجي وما كانش يعني أكثر المتفائلين كان بيقول إن إحنا يعني هنطلع من ال من الدوب ده لكن إن شاء ربنا إن إحنا نبقى إنه مغلوبين ودي ده النادي الأهلي بيبقى مغلوب ويرجع تاني المباراة فيعني الحقيقة عملوا جيم كويس وان شاء الله يعملوا بإذن الله بكرة كمان جيم كويس ونفرح كل شعب مصر وكل الأهلوية كلهم يعني مسيح لسه مستمرين معاكم واكيد الاجواء في تونس هنا واكيد طبعا كل جمهور النادي او كل جمهور النجم الساحلي متأهب لهذه المباراه مترقب لهذه المباراه اكيد مباراه مهمه وقويه جدا فرقتين كبار جدا فرقتين اكيد يعني عندهم طموح كبير معنا دلوقتي طبعا بعض الجماهير النجم الساحلي التونسي واكيد مستنيين المباراه أهلا بيك. اهلا بيك السلام عليكم الحمد لله مباراه شايفينها ازاي واكيد مترقبينها والله ي... مترقبينها برشا وان شاء الله نستنى ماتش كبير من الفريقين ان شاء الله اللي يلعب خير هو اللي يترشح للدور النهائي و نتمنى الانتصار للنجم بتوع الاهلي عندنا يعني معها تاريخ كبير و وعنا ذكريات حلوه في 2017 ان شاء الله نعودوها في 2017 ان شاء الله حاطين انتم العلامة العربية بقى ويعني ها الماتش خذينا التيكيات نتاع الماتش ونحضر ان شاء الله غدوة عنا ماتش كبير ودخلة كبيرة و... وان شاء الله النجم يترشح على فريق الاهلي محضرين دخلة المباراة؟ أكيد طب قول لي بقى الدخلة هي عبارة عن إيه بقى يعني خليها بالنسبة لنا نبقى عارفين هذه مفاجأة عايز آخد رأيك وتوقعاتك للمباراة إن شاء الله حتكون مباراة حلوة تشجع النجم الأولها أي بالطبيعة <تصفيق> ما حد هنا في سوسا ما بيشكعش النجمة آه كل نجم, كل نجم. آه بس ان شاء الله مباراة حلوة كتير وقع الفريقين حيقدمه بشكل عبو معنا حاجة باية كرة باية فهمت شريونا كرة عمنا بم... آه مصعب شوية كعليين كعليك وان شاء الله الفوز وبركة آه قل لي مين العناصر اللي في النادي الأهلي اللي انتوا يمكن مقلقين منها شوية او خايفين منها شوية لعيبه مين اسميهم قلت أهلي كله. <تصفيق> كله صعب مش مش لاعب ولا اثنين كله فريق قوي قوي كثير و وعنده في الملعب ب... بيلعب كثير وان شاء الله فرزه حلو ان شاء الله ان شاء الله يلا من نتيجه نتيجه صعيبه شويه ان شاء الله 2-0 للنجم الساحلي ان شاء الله